مرحبا والقلب ينطق ترحيبه مرحبا عز وتقدير وجلالي حفلنا بحضوركم زاد لهابه يا ضيوف قدركم ابنه هل البحر حضر مليون ومليون تقالي انت بالضوه فيك تسلموا واجب على نور اللي لا ويا جيل رجل بس الخير للبالي طيب الجسد والعام ورقا ورقا الله الله من سلايل عزوجه المجد والهبه اسعد المبهم تعود المطاليبه علمهم ناموس مرجع للابطالي، المهم ناموس غدر خزي وذلالي تحدهم خزي ثمانية ثلاثة سبعة ستة